શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદરમાં બી એડ શેમ ટુમાં અભ્યાસ કર્યો હતો મિત્રો આજનો આ વિડીયોની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે ગણિત વિષયના અવકાશની એક ઝલક પહેલા જોઈએ તો કે ગણિત વિષય એ શિક્ષણના દરેક તબક્કા સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક સંકળાયેલો છે શિક્ષણની શરૂઆતથી લઈ શિક્ષણના અંત સુધી કોઈને કોઈ વિષય સાથે ગણિતનો અનુબંધ રહેલો છે આવા સાથે રાખી એક ચોક્કસ વિષયમાં સંશોધન કરી તેનું તબક્કાવાર કે માળખાગત રીતે જો એક આયોજન બનાવવામાં આવે તો તે આયોજન સંદર્ભે એક પ્રોજેક્ટ કાર્ય બની જાય છે તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં ગણિત વિષયનો પ્રોજેક્ટ એટલે કે ગણિતના વિવિધ કોયડાઓ વિશે સમજીશું મિત્રો પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ એ વ્યક્તિ દ્વારા પણ તૈયાર થઈ શકે છે અને કોઈ ગ્રુપ દ્વારા પણ તૈયાર થઈ શકે છે પરંતુ જો ગ્રુપ દ્વારા પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવે તો તે પ્રોજેક્ટ એ હંમેશા વિશેષ બનતો હોય છે જેથી આ પ્રોજેક્ટ એ અમારા ગ્રુપ શ્રીનિવાસ રામાનુજન ગ્રુપ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો છે તો ચાલો આપણે ગણિતના આ પ્રોજેક્ટ ગણિતના વિવિધ કોયડાઓ વિશે ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરી તે પહેલાં આપણે ग्रुप परिचय जो है तो आजेक्ट में अमारी संस्था अमरा गुरुजी डॉक्टर एम वी वेकड़िया तथा अमरा प्राचार्यश्री डॉक्टर ए सी जुंगाड़िया द्वारा अमने सतत प्रोत्साहन मार्गदर्शन समग्र प्रोजेक्ट दरमियान संपूर्ण सहकार साथ पूरु पा तथा आ प्रोजेक्ट में अगर पांच सभ्य था सभ्यो कार्य पूर्ण कर अवकाश शुक्र है थोड़ा अगौत जी आमा विशेष गणित विविध कोयडाओ જોઈએ તો કે ગણિત તલ્ છે અને કોયડા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે કોયડાઓ એટલે શું કોયડાઓની વ્યાખ્યા શું છે तो कोई, कोई एवी वस्तु घटना टूंक में मगज घसव पड़े समझ मूंझ कार्य उकेल मूंझण भरव कार्य कोयडा कही सकते कोई रमत अथवा रमकड़ू जम मगज घसव पड़े अथवा मगज शक्ति विस्तृत प्रमाण में उपयोग करव पड़े तोयड़ा कहवा बराबर कोयडाए रमत स्वरूपे होयड़ाए भौतिक स्वरूपे हो भौतिक स्वरूप ए रमकड़ू रमकड़ा ने उकेल आपू उदाहरण जो है तो फजल फजल गोठवनी करवी अथवा कोई क्यूब जेमा बढ़ा रंग आप क्यूब आए थे बढ़ा रंग भेगा चार बाजू में एकसर रंग रमकड़ा होने कोयला उदाहरण गणी सक पी तीजू है कि जो वस्तु व्यक्ति ने मूंझ में नाखे कोयला कहते हैं बराबर है कि आप आगे चयु के घटना में मूंझण अनुभवी आप रमकड़ा उदाहरण जमकड़ा रम एक रमकड़ू है उकेल पड़े फजल ने अपने गोठवी पड़े फजल गोटवी में आप समग्र आकृति के जो चित्र आखू उकेल पड़े क्यूब हो क्यूब में चार बाजू रंगवाड़ी करवादे आखू उकेल पड़े गूंथव पड़े तो एक मूंझे वस्तु व्यक्ति ने मूंझ में नाखी देयड़ा कहवा आम आप जो है तो कोयडा ये रसप्रद बाबत है પણ કોઈડા ને ઉકેલવું અથવા તેનો જવાબ મેળવવો તે એક સિદ્ધિ મેળવવા જેવી બરાબર છે આપી જ છે અને તેમાં આપણે ઘણા પ્રશ્ન પણ થાય છે અને ઉકેલવું પણ અઘરું છે પણ એમાં રસ રસ જાગે છે રસ જાગવાને લીધે જો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એટલે વિગતો પગલે પગલે પગલે તબક્કાવાર એને ઉકેલતા જઈએ કોઈડ કોઈડાને તો ધીમે ધીમે આપણે એના જવાબ સુધી પહોંચી જઈએ ઉત્તર સુધી હાસિલ કરીએ ત્યારે ખુદને તેવી અનુભૂતિ થાય છે તો જવાબ મેળવવો તે એક સિદ્ધિ મેળવવા જેવી બાબત છે જે અહીંયા સીધું છે પછી કોયડા એ ઘણા પ્રકારના હોય છે જેવા કે આકૃતિ સ્વરૂપે રમત સ્વરૂપે વસ્તુ સ્વરૂપે સામાજિક સ્વરૂપે સ્વરૂપે આંકડા સ્વરૂપે નકશા સ્વરૂપે છબી સ્વરૂપે વગેરે જેવા પ્રકારે કોયડા હોય છે આ કોયડાને ઉખાણા પહેલી પઝલ વગેરે જેવા વિવિધ નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે કોયડાનું जुदाजुदाइवा जुदा जुदा, जुदा, जुदा, जुदा जुदा स्तरे जुदा जुदी, जुदी उलग द्वारा अलग अलग द्वारा लोको उखाना सकेचे, परदल पाई सकेचे। जुदा, जुदा जुदा नाम प्रकार प्रश्न स्वरुपे कोयलाये प्रकार है जुदा जुदा प्रश्न हो आ प्रश्न आप उकेल जवाब मेड़वा जो उदाहरण जी तो धारो कि ते दस मुसाफर साथ बस में मुसाफरी करो पहला स्टेड पर बे उतरिया चार सवार चढ़िया बीजा स्टेड पर पांच उतरिया अ सवार चढ़िया आगला स्टेड पर बे उतरिया त्रवार चढ़िया हमें कहो कि बस में के मुसाफर मुसाफरी कर તો આ એક જાતનો મૂંઝવણ ભર્યો પ્રશ્ન કહેવાય છે આ મૂંઝવણો જવાબ મેળવવો એ એક રસપ્રદ બાબત છે એની નીચે છે બીજો કે દિમાગ લગાવો અને જવાબ આપો કે બે પ્લસ સાત બે પ્લસ સાત 9, 9, 7 – 4 4 24 24 so, 0 plus 8 चौबीस नौ प्लस सात माइनस चार बराबर चौबीस चार प्लस 7 प्लस आठ बराबर चौबीस तो पांच प्लस 5 प्लस 5, 5 बराबर के हम आप उके પ્રયત્ન કરીએ તો પેલા આપેલું છે કે 2 પ્લસ ચાર પ્લસ ત્રણ પ્લસ માઇનસ ચાર બરાબર ચોવીસ નવ પ્લસ સાત એટલે સોળ સોળ માઇનસ ચાર એટલે બાર એટલે પેલામાં બાર રહેવા તા બીજામાં બાર આવ્યા હતા ચોવીસ ના હમણાં આપણે રહેવા દઈએ ત્રીજું છે ચાર प्लस जीरो प्लस आठ चार प्लस आठ बार बराबर ओली साइड चौबीस तो आज आप जी सकी बार बराबर चौबीस बार बराबर चौव बार चौबीस क्या आये बार ने बे वुकार 24 चलते तो ચોથો પ્રશ્ન જે છે 5 પ્લસ 5 પ્લસ પાંચ બરાબર કેટલા એ આપણે ઓટોમેટિક આપડે ખ્યાલ આવી જાય છે કે પાંચ પ્લસ પાંચ પ્લસ સરવાળો મળશે એને બે વડે ગુણતું એ બરાબર ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે એટલે કે પાંચ પ્લસ પાંચ પ્લસ પાંચ બરાબર પંદર પંદરને બે ગુણતા ત્રીસ જવાબ મળે છે એ અહીંયા ખાલી જગ્યામાં એનો જવાબ આવે प्रश्न स्वरूप कोयलायो एक प्रकार आगे रमत जेव। रमत रमी सकिए रमत आप आगे को रसप्रद होते हैं आ रमत में रम आगरी रमत जोशु तो रसप्रद बाबत लग सी जम्मी के शोधी એના એને ખાલી બે ત્રણ પ્રશ્ન પૂછી એમાંથી આપણે એ વ્યક્તિની જન્મ તારીખ શોધી શકીએ છીએ તો આ જન્મ તારીખ કેવી રીતે શોધવી એ આ કોયડાનું નામ છે તો એ આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિની જન્મ તારીખ અને મહિનો કઈ આપો કેવી મજા આવે જાણવામાં બરાબર છે કે આપણે એ વ્યક્તિને થોડા બે ત્રણ પ્રશ્ન પૂછી અને એને સીધી તારીખ પૂછ્યા વિના આપણે એની સાચી જન્મ તારીખ કહીએ તો એ વ્યક્તિને પણ મજા આવશે આપણે પણ મજા આવશે તો આ એક રમજ જેવું થઈ ગયું અને જાદુ કહે તો જાદુ જેવું થઈ ગયું એટલે આ કોયડા એ રસપ્રદ બાબત છે અને એક કોયડાનો એક પ્રકાર છે જે આપણે અહીંયા જોઈએ કે કેવી રીતે જન્મ તારીખ વ્યક્તિને શોધવી કે પેલું એનું સ્ટેપ છે કે જન્મના મહિના બે વડે ગુણો વ્યક્તિને કોઈ આપણે વ્યક્તિને પૂછીએ કે પહેલા તો એનું તારો જન્મ તારીખ નો મહિનો જે સંખ્યા મળી પેલા તો એ વ્યક્તિનો એનો મહિનો પૂછો એને આપણે બે વડે ગુણ્યું હવે બીજું સ્ટેપ એમાં આપણે પાંચ ઉમેર્યું ત્રીજું સ્ટેપ કે હવે જે સંખ્યા મળી એને પાંચ વડે ગુણ્યું હવે જે મળેલી સંખ્યા પાછળ છેલ્લે શૂન્ય મૂકો એટલે જે સંખ્યા મળે એની પાછળ શૂન્ય મૂકવાની આપણે ખબર નથી પણ જે આપણે સંખ્યા મળી એમાં આપણે શૂન્ય ઉમેરી એ રકમ એ વ્યક્તિને કહી અને કહેવાનું કે આમાં તારી જે જન્મ તારીખ હોય તે ઉમેરી અને મને પાછી જે સંખ્યા મળે એ મને કહો એટલે અહીંયા જે મહિનો આપણે પેલા જોયું કે જન્મનો મહિનો ये महीनाज खबर होने कहाने कि तू तारा महीना में बे वे गुण पी ए संख्या में पांच उमर अपने कहीं पे जाती आप जरुआत में आप महीनों ने तारीख बोतवा आ बद प्रश्न एने मन में गणवा देवा जो संख्या मे यख्या संख्या मे तहे तब जन्म तारीख और महीनों कही सको સપ્ટેમ્બર એટલે એમાં નવમો મહિનો આવશે અને પેલું સ્ટેપ હતું કે જે મહિનો હોય એને બે વડે ગુણવાનો એટલે નવ ને બે વડે ગુણતા અઢાર મળે છે પછી તેમાં પાંચ ઉમેરવાના એટલે અઢાર પ્લસ એટલે ત્રેવીસ હવે તેના 5 115 115 15 15 अग्न पचास प्लस पंदर एग्सठ बराबर हम अगर पजी आग शू करवा जन्म तारीख हीनों शो सकते पचास बात करवा अगर पचास बात कर जन्म तारीख हे अग्यार अग्यार्यू है पचास बात कर अगर पंदर जवाब मैं हमलाकड़ा क्या थे तो पंदर आप पंदर सप्ते पंदर तारीख आई गई हमें महीनों के તો એ જે રકમ આપણે અગિયાર પાસઠ છે એના છેલ્લા બે અને એની પહેલાના બેંક એમાંથી બે બાદ કરવાના એટલે કે છેલ્લા બે પંદર હતા એની પહેલાના બે આંક અગિયાર હતા અગિયારમાંથી બે બાદ કરતા નવ મળે છે એટલે નવમો મહિનો એટલે આપણે સપ્ટેમ્બર મહિનો મળી ગયો છે આ રમત રમત એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે રસપ્રદ છે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ગમે તે સમયે गमे ते उम व्यक्ति साथ ही बीजे ज आप एवं उदाहरण है छ सौ सुस छो सुतालीस मे एक डायरेक्ट एक आयोजित अंक बदले डायरेक्ट આપણે બીજું ઉદાહરણ જ છે કે છસો સો છસો જીમોતેર છે હા સોરી તો છસો ચીમોતેર માંથી પચાસ બાદ કરતાં છસો મળે છે એટલે છસો એટલે છેલ્લા બે આંકડા એટલે ચોવીસ એટલે ચોવીસની તારીખ હશે અને હવે મહિનો વધવા માટે બે આંકડાની પહેલાં બે આંકડા એટલે કે અહીંયા ઝીરો આવે એટલે ઝીરો માંથી બે બાદ કરતાં ચાર મળશે એટલે કે એ વ્યક્તિની જન્મ તારીખ ચોવીસ હશે અને એ વ્યક્તિનો મહિનો ચાર ચોથો મહિનો હશે तो आ, मित्रों को आधा प्रकार, प्रकार एक केवा -केवा हो एक मत झलक है आगे तो कोयडा नो कोई यडो है जो बिलाड़ी तरह मिनिट मसला पकड़ी सके तो सौ ससला पकड़वा सौ बिलाड़ी ने के रीत रीत कहे तो रीत जवाब કારણ કે રીતમાં કે સો સતલા ને પકડવા સો બિલાડી ત્રણ મિનિટનો સમય લાગશે ત્રણ મિનિટમાં સોતલા ને પકડવા ત્રણ મિનિટ નો સમય લાગશે આ એક જાતનું કોયડાનું એક પ્રકાર જોઈએ રીત સહિત કોયડા 1 0, 2 6, 3 24, 4 5 तो यीत कोयला जवाब मे एक बराबर जीरो घन एक, एक बराबर जीरो घन मे एक, एक, एक बात जीरो छो घन करता, करता, चोगे चोगे। करता है ना हो क्या प्रकार प्रकार कोयडा हो એ જોઈએ પછી એક પ્રકાર છે આકૃતિ વાળા કોઈડા જગ્યાએ શું આવે એ આપણે શોધવાનું હોય છે અહિયાં જ આપણે આપેલું છે કે નીચે નીચેના બોક્સમાં છે છ ત્રણ નવ ચાર ને વચ્ચે શું આવી શકે तो यहाँ हिंट अपेमी खूण पर अंकुबा सात चार इकिया बत्या तो चार होते चोल करें छ चार चौबीस नौ त्रन सीयास क्वेश्चन मार्क सेवाब त्राइक છબી વાળ આકૃતિ વાળા થઈ ગયું છે આવી જ રીતે હજી આપણે આગળ જોઈએ તો પેલું ઉદાહરણ જોયું તો એવું જ છે કે આમાં પણ એ જ છે કે સામસામીને ગુણાકાર કરવાનો અને પછી એમાંથી જે ગુણાકાર મળે છે બાદ કરવાની આ જુદા જુદા ઉદાહરણ હતા उदाहरण था आकृति वाला पहली उकेल्वास तो चोर तोड़की ने टोड़ा आप, नजीक नजर राखी रही है दाखल करने अमुक प्रकार तो चोर टोल की जगह प्रयत्न करे एक व्यक्ति ने चार नो जवाब आप जेना जवाब बार अः चौद हाँ चौद पह चौदह नंबर तो अंदर सात जवाब मेरे તો બારણું ખુલી જાય છે પછી એવી જ રીતે કોઈ છ નંબરનું પૂછે તો બાર વ્યક્તિ શું કે પેલું છે કે આઠ નંબર કહે છે બાર નો વ્યક્તિ તો અંદરથી જવાબ ચાર મળે છે અથવા અંદર કોઈ વ્યક્તિ આઠ કહે તો બાર થી જવાબ ચાર મળે તો બારણું ખુલી જાય છે બીજું જ કારણ છે કે કોઈ વ્યક્તિ ચૌદ કહે છે तो अंदर आप उदाहरण लोर टोर टोल पकड़स गई तो जवाब तरह आपसे बारणु खुदतु नहीं आ शू शा खुलत तो आप स्वाभाविक देखीतु अंदाज आ जाए चौदह कहते दरवाजो न तो यू कारण शुड़े आगे जो अथवा पहली अपने उकेलीसड वाली पहली शु कहवाग तो मैं जो इच्छे कि मटा भागना पोलिस अधिकारी ए समस्या देखा है कि विचार संख्या होना अर्धा थे चौदह भांग्या सात एट बेटे के सात जवाब आई सके आठ भांग चार एट्ल चार जवाब आप दरवाजो खुले जाए तो छा ते त्रा कहू तो दरवाजो खुली जाए परंतु वास्तविकता में अँ वास्तविकता ए, ए नंबर कीधो नंबर में संख्या अक्षरो कीधेली है अँ चौद चौदमा आठ मैं छोए तो अक्षरो एट्लै चौदनों अंग्रेजी फोर्टीन आठ नु एट ए रीते नही एम एवं अक्षर पर नही चौदह एट्ले सी एच ए वी यू डी एट सात आठ ए डबल ए टी एच ए चार तो छी डबल एच एट चार जवाब आए तरह जवाब ना आए एट चार जवाब जो आप दरवाजो खुले जाए आती है शब्दमाला शब्दमाला में बड़ा अंक आपेला है अंक बराबर प कोई बीजा अंक आपेला है तो अः अंक आपेला है तो एम क्वेश्चन मक करेलो कि रीत नीचे आपेली है કે બધા અંકમાં ઝીરો કેટલા દેખાય એમ ટૂંક આઠમાં બે ઝીરો દેખાય આપણે ઉપર ને નીચે પછી છ માં એક જીરો દેખાય નીચે દેખાય ખાલી એક જ એવી રીતે જે સંખ્યામાં કેટલા ઝીરો દેખાય ને એ એની બરાબર સંખ્યા આવી શકે છેલ્લી આપણે છે ઝીરો બસો એમાં ત્રણ ઝીરો દેખાય છે જીરો હા ઝીરો ને બે બે આઠ ના હા એટલે ત્રણ એનો જવાબ ત્રણ આવે એવી રીતે સંખ્યાઓની શબ્દ એક પહેલી છે चौक्स आकृति पर चित्र चित्र वाला कोयडा हो जगह छबी वाला कोयडा कही सकते फाइंगल आप बराबर फाइव आप नीचे आकृतिन मार्क तो अँधेक वापरी सकी कारण रेक्टेगल संख्या रेक्टेगल नंबर एक बे त्रीन चार एवज रीते नीचे रेक्टेन्ग गणी सकते जवाब के रेक्टेगल एक बे त्र चार सात आठ और एक आखू रेक्टेगल નવ અને એક આ સાઈડ આ બે આઠ નવ અને એક આખું દસ એમેનો એનો જવાબ દસ આવી શકે આવી રીતે આપણે આકૃતિ છબીવાળા કોયડા પણ ઉકેલી શકીએ છીએ આ બીજું એનું ઉદાહરણ છે કે ઉપર એક નંબરના ગ્લાસમાંથી દૂધ નાખતા સૌથી પેલા કયો ગ્લાસ ભરાશે કે ઝડપથી ગ્લાસ ભરાકે પછી આગળ જોઈએ હજી આપણે હા પ્રકાર બધા પૂર્ણ થઈ છે કોયડાના અને આગળ હવે આપણે એને ઉપસહાર કે કોયડા गणित संदर्भ में शु गणित संबंध शूमित रोजिंदा जीवन शोधी शक है देखी थी बात है स्वाभाविक है कोयडा आधुनिक समय में परतु प्राचीन समय विख्यात है कारण के कोरोना समय में राजा महाराजा कोयडा पेली अपनी संस्कृति ना भाग कह संस्कृति ना भाग कही सकते जरा बस एक वाक्य कोयडा मनव मगज ना विकास मनव मगज ने घसना तत्व थैंक यू आप सब विडियो खूब शांति सांक यू